Ola a todos! Neste vídeo quero falarvos do uso do vídeo no oido educativo. Sí, sí, na vosa propia aula. Eu son Xacobo de Toro, profesor de Ciencias e grabo videoleccións que comparto en Youtube. O mellor de ser profesor youtubeiro é que podes romper as barreiras físicas da tua aula. Os vídeos educativos que desenvolvo en galego, por suposto. A miña materia en galego, non vos que sabes. En nos que tamén colaboran compañeiros e alumnos poden velos desde calquer parte do mundo e o esforzo que isto supón optimizase. Un estudo durante o 2018 desvelou que máis do 80% dos profesores considera que o uso de vídeos na aula fomenta a colaboración e que este formato mellora os resultados académicos dos estudantes. O mesmo tempo, o mesmo estudio, indicaba que o 92% dos estudantes afirma que as súas ganas de aprender e a súa motivación aumentan grazas aos vídeos. Oye, vale? Con isto non quero dicir que o vídeo na aula sexa a única ferramenta didáctica válida. De feito, eu uso todas as que están ao meu alcance. Pero, desde logo, o vídeo permíteme unha serie de puntos salientables Cando nos producimos un vídeo, se ten un bo deseño e eh, unha pedagogía meditada, Convertese nun material didáctico que serve por unha banda, para facilitarlle ao alumnado e ao profesorado a transmisión de coñecemento. e, por outra, os alumnos axudaos a asimilar os contidos. Isto promove a efectividade do mestre, pois ser clases magistrais moi preparadas e meditadas. O vídeo permite unha relación un-un entre instructor e aluno e, ademais, pode ser parar, E repetir cantas veces se queira, ou que atende ás necesidades individuais do alumnado respecto á velocidade de aprendizaxe de cada quen. Tamén proporciona unha maior adaptación aos diferentes estilos de aprendizaxe eh, dos nosos alumnos, pois logra perfeccionar a comprensión do estudado, sobre todo se o vídeo é interactivo, de acordo atende iso. Os vídeos Compensamos a aqueles alumnos ou alumnas con perdas prolongadas ou ausencias na clase, na aula, coma, eh, no caso do alumnado con hospitalizacións longas ou por outros motivos. Permítenos tamén redeseñar os tempos que asignamos na aula, pois se deixamos para visualizar na casa unha explicación magistral, o día seguinte podemos facer unha actividade máis dinámica e participativa Todos xuntos. Isto consiste a chamada aula invertida ou flipped classroom, aínda que a min gusta chamárlle aula pincha carneiro. Tamén estou entusiasmado coa idea de que o vídeo permite unha mellora adaptación para alumnos con necesidades específicas. Como pode ser o alumnado xordo. O engadir subtítulos, ou o traballo designado dun intérprete podemos garantir que estes rapaces accedan ao currículo en igualdade de condicións e non teñen que decidir se tomar apuntamentos ou atender o, o traballo do intérprete na aula. Pero todo o que citei antes, increméntase se lle pedimos ao noso alumnado que sexan eles que enfagan os seus propios clips para documentar procesos, curta-metraxes, eh, tutoriales, entrevistas, informativos... Eh, seguro que se vos ocurren más ideas. ¿A que sí? Cada vídeo puede considerarse un trabajo por proyectos si se falle en grupos. Hay que distribuir tarefas. Decidir qué ímos contar. Mmm, elaborar un guión. Practicar la dicción y la prosodia. lo que Grabarlo escogiendo un o varios planos. ¿Vale? Los planos es aquello que estamos grabando. ¿eh? Igual que el ángulo. Hay que decidir qué vamos a entregar e montalo respectando as opinións do grupo e, por último, ter a opción de escoitarse ou doerse é algo moi enriquecedor para autoaprendizase. Isto foi todo, pero se te interesa o tema e queres saber algo máis deixo che unha ligazón a un PDF na descripción no que debulle o tema moito máis. Este foi un vídeo elaborado para youtubeiras e youtubeiros de acordos, das gafas vermelhas unha comunidade de creadores de vídeos en galego. Se ti tamén pensas que o galego ten que estar presente con moita vida no YouTube ou queres participar no superconcurso que lanzan cada ano, comparte este vídeo coas túas amizades. Denca logo!